حضرت شعبے کا ذالا اور شعبے کا ذالا کچھ ایسا ہے کہ ہمارے ایک دفعہ کالر نے بھی کال کر کے ہمیں شعبے کے بارے میں سوال کیا تھا اور سوشل میڈیا پر مسئلہ وحدت الوجود کا سوال بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے یہ ہر وقت آتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ آپ فرمائیے کہ اس کی دراصل حقیقت کیا ہے بعض کالر تو اس کو شرک تک کہہ دیتے ہیں آپ کی رائے جاننا مقصود ہے ہمارا اچھا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا مسئلہ اٹھایا یہ کسی نے پہلے سوال کیا بھی تھا اور اس پر میں گفتگو پہلے ایک موقع پہ کر بھی چکا ہوں اور روح کی باتوں کے پروگرام میں جی تو اور یہ آپ نے دلچسپ بات کی کہ بعض اسکالر اس کو شرک کہہ دیتے ہیں اب وہ اسکالر وادت الوجود کو شرک اگر کہتے ہیں تو کیا ان کے نزیر شرکت الوجود توحید ہو گئی تو پھر شرکت الوجود کو توحید مانے ہو بعد وجود کو اگر وہ شرک کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شرکت الوجود وہ ان کے یہاں توحید ہونی چاہیے جو کہ خالص شرک ہے جو اس کے تو لفظ کے اندر بھی شرک ہے شرکت الوجود اور یہاں تو بعد الوجود کے لفظ کے اندر توحید موجود ہے اور حقیقت میں تو توحید ہے ہی ہے لیکن اگر اس کے اپوزٹ شرکت الوجود کو اگر وہ توحید مانتے ہیں تو شرکت الوجود کے لفظ میں ہی شرک موجود ہے اس کو توحید کیسے کہہ سکتے ہیں اصل میں یہ ستی ذہن کی بات ہے جس کا ذہن ستی ہوتا ہے نا وہ ایسی بات کرتا ہے اور جو غوطہ زن گہرائیوں میں ہوتا ہے اس کو وہاں موتی اور لا لوگ گھونگے نظر آتے ہیں اصل میں جو اسکالر اس کا انکار کرتے ہیں یا شرک کہہ بیٹھتے ہیں وہ اصل میں بہت ستی نگاہ سے سوچتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حقیقت تو قرآن میں بیان کی ہے کہ ان کو قرآن کی بھی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی کہ صورت یہ وہ کی, کی آیت نمبر 88 کے اندر قصص آاہد نمبر 88 ایٹ میں اللہ نے وعد وجود کی اس مسئلے کی حقیقت بیان کی ہے اور کہہ دیا کل و اللہ وجہ کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے ناپید ہونے والی ہے تو صرف اللہ کا ایک کی ذات باقی رہے گی باقی کلو شعین حالک کو ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے تو وجود ایک ہی رہا نا کیونکہ وعد وجود کا معنی ہوتا ہے وعد الوجود یعنی وجود کا ایک ہونا وجود کا ایک ہونا یکتہ ہونا اور تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات ہے دیکھو ایک بات یاد رکھیں وجود کا ایک ہونا یہ شرک نہیں ہے کیونکہ وعد وجود کا معنی یہ بنتا ہے لیکن وجود کا ایک کرنا شرک کی بو وہاں آتی ہے اس کو اتحاد الوجود بولتے ہیں اصل میں دھوکہ یہاں سے لگتا ہے کہ وادود وجود کو وہ اتحاد الوجود سامنے بیٹھتے ہیں کہ مخلوق اور خالق کا دو کا اتحاد کر کے ایک کر دیا شرک ہو گیا کیونکہ اتحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کم سے کم دو کا تو ہو نا جی زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے تو کم سے کم دو ہوں جو آپس میں متحد ہوں اس کو کہتے ہیں اتحاد الوجود اور اتحاد الوجود پر تو بات نہیں ہو رہی بات تو وحد وجود پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو لوگ کیا بیوقوفی کرتے ہیں کہ وہ اتحاد الوجود کو سامنے رکھ کے اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں و وجود پر حالانکہ وعد وجود کا ترجمہ ہے وجود کا ایک ہونا وجود کا ایک کرنا نہیں وہ مانا تو اتعد وجود کا ہے جو کہ ہندوؤں کا بھی تصور ہے کہ جو اس اس کے قائل ہیں کہ وہ حلول ہو جاتا ہے خالق و مخلوق کا حلول ہو گیا تو یہ اس, اس کو تو ہم بھی شرک کہتے ہیں وعد و وجود کے جو قائل ہیں صوفیہ اکرام خاص طور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ شیخ اکبر جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا تو وہ سب اس کے تو اس کے شرک ہونے کے وہ بھی قائل ہیں لیکن وعد وجو وجود کا ایک ہونا اس کا تو کو بھی کوئی بھی وہ منکر نہیں ہے سارے صوفیہ محقص کو مانتے ہیں لیکن جو سکالر منکر ہیں وہ اصل میں ستی ذہن سے سوچتے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید وعد وجود کا مانا خالق مخلوق ایک کر دیا ہم نے یہ ان کی بیوقوفی ہے جی یہ اس کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ کلو شعین حالک اللہ وجہ تو وہ سکالر اس آیت کا مطلب سمجھا دیں اس آیت کی حقیقت بتا دیں اس آیت کا مطلب کیا ہے اور مزید اس سے پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ولا تادو ولا تد اللہ اعلان آخرا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو نہ پکارو لا الہ اللہ ہو <هُو> کیونکہ اللہ کے کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں معبود تو اللہ سارے مبودوں کی نفی کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لہذا کسی کو پکارو نہیں جس معبود کو تم پکار رہے ہو وہ ہے ہی نہیں ایک ایک لاش ہے کل آزم شیز کو پکارے کتنے عامق کو لہذا تم صرف اللہ کو پکارو اور آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں شعین ہار کو اللہ وجہ کہ جن معبودوں کو تم معبود سمجھ کے پکار رہے ہو نا بتوں کو اللہ کے غیر کو تو وہ تو حالک ہیں ختم ہونے والے ہیں اور جو فنا ہونے والا وہ تو نتھنگ ہوتا ہے رہنے والی ذات اللہ کی ہے تو بعض وجود کی حقیقت تو اللہ نے قرآن کے آدھ میں خود بیان کر دی ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی نفی کیوں کہ اس کا جواب دے دیں کیوں اللہ نے لا تمال اعلان آخرا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہ پکارو ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے اس وقت کوئی معبود معبود نہیں ہے کیوں نہیں ہے نظر آتے ہیں ہمیں تین سو نظر نہیں آ رہے تھے آپ کو تین سو موجود تھے خانہ کعبہ میں آج یہ گو ماتا کے سور گائے موجود نہیں ہے ٹھیک ہے نا درختوں کو پوجا پاٹ کرنے والوں کے درخت موجود نہیں ہیں سب موجود ہیں اللہ نے کیسے نفی کر دی کہ نہیں کوئی نہیں ہے اس نے نفی کر دی کہ کلو شین ہارکن کیونکہ یہ تو فانی ہیں اس کا ہونا نہ ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سب ختم ہونے والے ہیں کیونکہ سب سے پہلے میں جب تھا تو نہیں تھے اور ایک وقت تو کہ میں ہی ہوگا تو بھی کوئی نہیں ہوگا تو اصل وجود تو میرا ہی ہوا نا کسی اور کا تو وجود وجود ہی نہیں ہے جو ختم ہونے والا اس کا وجود وجود کیا ہے لہذا اس لیے اسی کو کہتے ہیں وعد وجود تو لہذا اس وجہ سے یہ کہنا کہ جناب وعد وجود شروع ہو گیا یہ تو قرآن کی صاحت میں موجود ہے اس کا کیا جواب دیں گے اور دوسرا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرے اللہ لا عائشہ اللہ عیش عائش الآخرہ یا اللہ زندگی جو ہے نا وہ زندگی تو آخرت ہی تھی کی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے ساری زندگی کی نفی کر دی کہا کہ آخرت کی زندگی زندگی ہے تو اسکالر صاحب اس کا جواب دے دیں کہ اللہ نے اللہ کے نبی دنیا کی حیات کی نفی کیسے کر دی دنیا کے حیات ہے یا نہیں میں اور آپ زندہ ہیں یا نہیں ساری دنیا زندگی گزارتی ہے اور بابا آدم سے لے کے آج تک زندگی کا یہ چکا پہیہ چل رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے حدیث میں اس کی نفی کیسے کر دی اور آگے کہتے اللہ شل آخرہ زندگی ہے تو آخر ہی تھی کی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے یار یہ کوئی زندگی ہے جو فنا ہونے والی ہے تم سے پہلے نہیں تھی تمہارے بعد بھی نہیں ہوگی اور تم بھی پہلے نہیں تھے بعد میں نہیں ہوگے تو یہ کیا زندگی یار یہ تو نتھنگ ہے اصل وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی تو اللہ کے نبی خود اس بات کے تو معلوم ہے کہ جو چیز ناقص ہوتی ہے نا جو فنا ہونے والی ہوتی ہے وہ تو کلادم ہوتی ہے اس کو کوئی کونٹ یار چھوڑو کچھ بھی نہیں جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں دن کو آپ کو سورج نظر آتا ہے کبھی کسی نے کہا کہ یار آسمان پہ ستارے بھی ہیں حالانکہ ہیں لیکن سورج کی روشنی اتنی تابانی ہے اس کی کہ وہ سارے بیچارے چھپ گئے اس کی روشنی روشنی نہیں رہی کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کہ ستارے ہیں کوئی دن دیہڑے میں کوئی آپ سے پوچھے یار آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں نہیں یار کیا بات کرو ستارے کہاں تو معلوم کہ ہیں وہ غلط کہہ رہا ہے لیکن سورج کی روشنی تجلی اتنی ہاوی ہو گئی کہ وہ بےچارے چھپ گئے یہ تو علم فلکیات اس بات کو مانتا ہے کہ وہ استعارے چھپ گئے اور سورج ہی سورج ہے لیکن حقیقت میں موجود ہے بالکل اسی طریقے سے یہ واد وجو کا جو تور اصل میں اس کا تصور یوں ہے کہ جیسے آپ کی آنکھوں پہ ایک تیز روشنی آپ کی آنکھوں میں مار دی جائے تو آپ کو صرف روشنی نظر آئے گی کچھ نظر نہیں آئے گا نا है? حالانکہ لوگ بیٹھے بھی ہیں ہم سب موجود ہیں تو اب آپ کو کہہ کے جی آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے مجھے صرف روشنی نظر آ رہی ہے کچھ نظر نہیں آ رہا تو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یار پچاس آدمی بیٹھے آپ کے پیچھے فلاں بیٹھا بیٹھا سامنے ٹیبل پڑیے تو روشنی نظر آ رہی ہے اس کا کیا مطلب کیا مطلب کچھ یہ ہے نہیں ہے لیکن روشنی اتنی آپ کی آنکھوں پہ حاوی ہو گئی کہ آپ کو روشنی کی کچھ نظر نہیں آ رہا تو آپ اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یار مجھے سوائے روشنی کو کچھ نظر نہیں آ رہا یہ کہتے ہیں نا بالکل اسی طریقے سے یہ وعد و وجود کا صور ہے یہ اصل میں اس کا تعلق عبارت سے نہیں ہے کیفیت سے ہے یہ جب صوفی سالک روحانی ترقی کرتا ہے نا اللہ کے قرب کی طرف تو یہ ایک خاص مقام اللہ اس کو عطا کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کی تجلی اس پر پڑتی ہے اور ایسا قرب خاص اور تجلی جب پڑتی ہے اس کو اللہ کی ذات کی تجلی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تو وہ اس لیے وہ کہتا ہے یار اللہ ہی اللہ ہے باقی تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیے میں اور آپ جو ستی ذہن کے لوگ ہیں جن جن کے اوپر کسافہ تو آپ کہتے ہیں یار کیا بات کر رہا ہے سب نظر آ رہے ہیں نہیں مجھے تو اللہ ہی نظر آ رہا ہے صرف اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی وہ کیفیت ہے جو اس کو نصیب ہو گئی ہے ہمیں نصیب نہیں ہے تو لہذا یہ اصل میں اس لیے علما نے لکھا یہ علمی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے یہ تو روحانی ایک مقام ہے یہ تو ایک وجدانی مسئلہ ہے یہ کیفیات ہیں کہ جو اس کو سفر میں پیش آتی ہیں اب مسئلہ آم ہے آم کتنا میٹھا ہوتا ہے ابھی انبر روٹول یار میٹھا ہوتا ہے یار کوئی لکھ کے دکھا دو نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے علمی کے مٹھاس اور ذائقے کو لکھ ہی نہیں سکتے اگر کوئی لکھے گا کہیں نہ کہیں مسٹیک کرے گا اس کا تعلق یہ وجدان کے ساتھ ہے ذوق کے ساتھ ہے جس کو چکھا دیا اور سوائے جھومنے کے اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا وہ کہ اللہ سمان، یہ کہے گا نا. بالکل اسی طریقے سے جس کو وعد و وجود کے انورات اللہ کھول دیتے ہیں وہ سوائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں جانتا بس یہی ضرب لگاتا ہے کہ لا اللہ الا اللہ, اللہ کس سوا کچھ بھی نہیں ہے لا موجود الا اللہ اللہ کس سوا کوئی موجود نہیں ہے لا مقصود الا اللہ اللہ کس سوا کو مقصود نہیں ہے لا معبود الا اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے لا متصرف فی العالم اللہ اللہ کے سوا دنیا میں تصرف اور تبدیلیاں کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ بس یہ نعرے لگاتا ہے کیونکہ اس کو اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آرہا جیسے آم کھا کے وہ کہتا ہے واہ واہ واہ آم بھی آم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو بالکل اسی طریقے سے اس کا تعلق لکھنے عبارات سے نہیں ہے دھوکہ یہاں سے لوگ کھاتے اس کو علمی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا اسی سے انسان ٹھوکر کھاتا ہے اور اعتراض کر دیتا ہوں ان لوگوں پہ کہ یار تم کیا بات کر رہے ہو تم تو کہتے ہیں آم بہت میٹھا ہے لیکن میں نے جو لکھا اس کے اندر ایسی کوئی بات ہی نہیں تو معلوم ہے کہ آپ تو اس تک پہنچ ہی سکتے اس لیے یہاں سے دھوکہ پڑتا ہے کہ اس کو وہ لوگ اپنے الفاظ میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کہنے والے نے اصل میں وہ ایک خاص تجلی جو اس کو پڑھی ہے وہ اس کا لطف بیان کیا کہ یار اللہ کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وعد الوجود یہ شرک ہے تو جب دنیا میں کچھ نہیں تھا صرف اللہ تھا تو کیا خیال ہے اس کالر اس کیفیت کو بھی شرک کہنے کو تیار ہے اس وقت تو اللہ کے اس وقت کوئی بھی نہیں تھا نا ہی کہ اللہ ہی کا وجود تھا کسی کا وجود نہیں تھا تو واد وجوہ کا صبر اس وقت قائم تھا اس کے بعد مخلوقات آئی ہیں تو اللہ قدیم ہے اور مخلوق ساری حادث ہیں تو وہ جو کیفیت تھی اس قدامت کی جو کیفیت تھی کوئی مائکا لال اس کیفیت کو شرک لکھ سکتا بالکل نہیں لکھ سکتا. اس لیے نہیں لکھ سکتا تو شرک تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو شریک کریں شریک ہونے کے لیے وہاں کوئی تھا ہی نہیں اللہ کے خیر تو تھا ہی نہیں شریک ہونے کے لیے تو آپ اس واد وجود کو اس وقت جب شرک نہیں کہہ سکتے تو آج بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو شریک ہیں ان شریک کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے میں کیونکہ وہ ازل سے نہیں ہے بعد میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ بعد میں جو پیدا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ لا موجودہ الا یعنی واد وجود کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا جو وہ کسی کا کوئی وجود نہیں ہے مطلب وہ وجود کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے اور جس پر یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کو اللہ کے انوارات کی تجلی بس آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اس کو غیر نظر ہی نہیں آتا اصل میں حقیقت یہ جس کو جب وہ مجددانی رحمۃ اللہ نے اس طرح سمجھایا اس طرح سمجھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو واد و شہود کہنا چاہیے وعد الشہد کا مطلب کیا ہے کہ مطلب ہے کہ مشاہدہ ایک کا ہو رہا ہے مشاہدہ ایک کا ہو رہا ہے اور وہ کیا اللہ کہ وہ ولی کامل جب ترقی کرتا ہے اصل میں اس کے مشاہدے میں وہ ایک ہی ہوتا ہے اللہ جیسے میں بتا کہ روشنی اتنی آنکھوں پہ آپ کو پڑی کہ آپ کو سوائے اس روشنی کے جو انوارت الہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اس کو کہتے مشاہدے کا ایک ہونا تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ وہ منازل قرب ہے اللہ کے کہ جس میں جا کے ولی کو سوائے اللہ کے کسی چیز کا مشاہدہ ہی نہیں ہے اللہ اس کو جو نظر آ رہے ہیں اور اللہ کا مشاہدہ تو خود نبی نے فرمایا وہ کیا کیا فرمایا وہ انتابود اللہ کا انا کہ تو اپنے اللہ کی عبادت یوں کر گویا کے اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ وہ مقام مشاہدہ ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے اور جب اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ کے غیر اس کو پھر نظر نہیں آتا ایون وہ اپنی بھی نفی کرتا ہے اور اپنی نفی کی بھی نفی کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی ذات پہ منہمک ہو جاتا ہے تبھی پھر وہ کہتا ہے کہ یار اللہ کی اس کوئی نہیں ہے وجود صرف اللہ ہی کہ باقی سارا کچھ بھی نتنگ ہے نتھنگ ہے تو یہ حقیقت وہ فرماتے ہیں کہ یہ وعد و شہود اس کو کہنا چاہیے کہ اصل میں اس ولی کامل کو اس مقام پہ مشاہدہ ایک ہی کا ہو رہا ہے ہاں باقی کا وجود ہے اپنے اپنے درجے میں لیکن جو فانی ہوتا ہے اور جو ناقص ہوتا اس کو انسان کاؤنٹ نہیں کرتا کہ یار یہ کالعدم اس کی حیثیت نہیں ہے اس کی حیثیت نہیں ہے اس لیے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا جیسے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال آخر کے مقابلے میں اتنی نتنگ ہے کہ آپ اپنی انگلی دریا کے اندر ڈالو اور اس کو نکالو تو انگلی پہ کتنا پانی آئے گا یہ بخاری کے الفاظ ہے کتنا پانی آئے گا بالکل معمولی سر اس کو اس پورے سمندر سے کیا نسبت ہے پر بس یہ یہ دنیا کی مثال آخر مقابلے میں اتنی نتنگ ہے تو یہی واد و وجود والے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو وجود جو واجب الوجود ہے جو اس وقت بھی تھا جب ہم نہیں تھے اور اس وقت بھی ہوگا جب ہم نہیں ہوں گے تو حقیقت میں وجود تو یار ہوا ہوا ہم تو کچھ بھی نہ ہوئے ہم تو نتھنگ ہوئے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا وجود حقیقی وجود نہیں ہے ہم اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے ایک وجود بخش دیا ہے اور ایک وقت پورا کرنے کے بعد آخرت میں چلے جائیں گے یہ واضح واضح وجود کی حقیقت جس کے انہوں نے سردرد بنا کے اور بڑے بڑے کاملین اور صوف نظام کی خواہشر کے فتح داغ دیے اور اپنی دین اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ Uh, حضرت آپ نے روحانی اور دنیاوی ایکسپلینیشن اور کلیریفکیشن آپ نے یہ ایسی دے دی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب بہت سی لوگوں کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے اور یہ جو یہ جو آپ کا لیکچر ہے یہ ایسا ہے کہ اس کو تو بہت زیادہ دنیا میں دکھانا چاہیے ہاں جی کیونکہ اس میں اس میں آپ نے وہ مثالیں دے دی جو دنیاوی مثالیں ہیں. روشنی کی مثال دے دی آپ نے پانی کی مثال دے دی آپ نے اور اور ماشاء اللہ ایسی ایسی باتیں کر دیں جو کہ عام نہیں ملتی بلک ہیں میں مطلب میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بہت مزہ آیا مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت مزہ آیا ہوگا